मनुष्य एक, एक, एक तिनके के समान लेकिन अहंकार के कारण चुनौतियां क्योंकि मनुष्य के अंदर में अहंकार है क्योंकि प्रभु जो अहंकार का रोग है केवल मनुष्य में है रोग मानुख को देना कि प्रभु ने अहंकार جو روگ ہے منشیا کو دیا ہوا اور کسی بھی چاہتا جیسے ہر ہری کو چنوتی دی اسی और بھی ہوئے ہیں जिनका नाम था नमरूद हरिण्य कष्ट में हमारे ग्रंथों के अंदर में नाम है जिनका नाम वर्णित है परंतु जो नमरूद हुए हैं ये कुरान के अंदर में उसका वर्णन है जिस समय जिस समय सऊदी अरब उस तरफ क्या है कि लोग अधिक मात्रा, मात्रा में मूर्ति पूजा करते थे इतनी मूर्ति पूजा करते थे कि उन मूर्तियों का जो बनाने वाला था उस समय का राजा था नमरूद वो जो बादशाह था नमरूद کا سارے کا سارا سنچال بھی وہ پتھر کی مورتیاں تھے ان سب کو خدا اٹھاتے تھے ایک پیسے کا خدا لے لیجیے دو پیسے کا خدا لے لیجیے پرنت ان سب کو بنانے والا بنوانے والے کون تھے نمرود تو اس मैं نمرود کہتا تھا کہ میں ہی میں ہی سب شکتیمان ہوں اور میں مورتوں کو سوئ بنواتا تھا اور انہیں مورتوں کو خدا کے نام سے جنتا کے بیچ میں بیچا جاتا تھا اور کوئی بھی ویکتی ان مورتوں کو توڑتا था وہاں کی پرجا کی آسا وہ مورتوں سے ہی جڑ کر رہ گئی تھی آج ید اسلام کے اندر میں مورتی پوجا بالکل بند ہے تو اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ حضرت ابراہم سے پہلے سے دیکھ کر محمد سب تک جتنے بھی اسلام دھرم کے اندر میں نبی آئے ہیں، اوتار آئے ہیں ان سب نے مورتی پوجا کی اس پرمپرا کو کرنے کے لئے ہی اپنا سارا جیونت کر دیا لوگوں کو سمجھانے میں کہ مورتی نہیں ہے بھگوان مورتی بھگوان نہیں ہے مورتی خدا نہیں ہے پرنت پھر بھی ویکتی کی منشیا کی جہاں جٹ جاتی ہے اگر کوئی اس کی آستھا کو توڑتا ہے تو وہ سب سے بڑا اس کا دشمن بن جاتا ہوں आज, आज यदि कोई व्यक्ति की आस्था किसी धर्म गुरु से जुड़ी है अगर हम उनको कहें कि वै, वै, वै, गुरु पूरा नहीं है की जो ज्ञान जो दीक्षा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी कोई ऐसे गुरु की तलाश यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति की आस्था पे ठेस मारेंगे آپ نے کسی گلت گرو کو دھارن کیا ہے تو ہم اس کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ آستھا پہ جیسے تو ایسے ہی جیسے تو وہ سارے دشمن بن جاتے تھے پرنتو جتنے بھی نبی آئے ان سبھی نبیوں نے ایک ماتر یہی کار کیا اور جس میں محمد صاحب جی انتم اوتار آئے ہوئے پرماتما کی خدا کی کوئی مورت نہیں ہے اس لیے کوئی پرکل نہیں ہے اس لیے مورتی کی پوجا نہیں کر تو اس میں جو سب سے جو ही کے سربا ہوں اور ساری کی ساری जो جو ہے نمرود کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس उसी اسی में حضرت ابراہم کا اوتار حضرت ابراہم نے کیا سب خدا نہیں تم خود کی بندگی کرو یہ مورتیاں ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں یہ سب سبھی مان کی جب جب سینکوں کو پتا لگا کہ یہ تو ہمارا وا تو انہوں نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالا جیل میں ایسی جگہ بند کیا جہاں پہ بہت ساری مورتیاں سے جتنی بھی مورتیاں تھیں سبھی مورتوں کو توڑ دیا جب ساری ساری مورتیاں ٹوٹ گئی تو اس کے پاس اس کو پھر سے گرفتار کر کے بادشاہ نمرود کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے سبھی خدا کو توڑا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جہاں پنا میں نے خدا کو نہیں توڑا ہے حضرت ابراہم کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو نہیں توڑا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جہاں پنا نے توڑا ہے سینک بولتا ہے تو حضرت ابراہم سے پوچھتے ہیں تو پھر کیسے ٹوٹ نے نہیں توڑا ہے تو حضرت میں نے دیکھا کہ اس سب سے بڑے خودا نے کلاڑی کو ہاتھ میں پکڑا اور جتنے بھی چھوٹے خودا تھے ان سب کو توڑ دیا اور بعد میں خود کے بھی مار کر خود کو بھی اس نے توڑ دیا نمرود کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو चल सकते, ना सकते हैं।, हैं ना फिर کھدا हैं نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے को نہ بول سکتے ہیں کیسے دوسروں کو توڑ سکتا ہے حضرت عمران کہتے ہیں یہی تو میں तुम लोगों को समझाता ہوں यही تو मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि یہ खुदा नहीं है یہ مورتیاں खुदा नहीं है جو سوائم तो کی तो की کی رکشا نہیں کر سکتی وہ تم لوگوں کی کیا رکشا کریں گی پرنت جی اہن بدھ ہوتی ہے نا مانتا نہیں ایک تو ستھا ہو اس کے پاس ستا ہے اور اہنکاری ہے تو بڑے سے بڑے میں کوئی ہریشچندر جیسا ستیہ و دیوی کیوں نہ آ جائے اس کی بات کو نہیں مانے گا کبھی نہیں مانے گا क्यूँकि अहंकार की पट्टी बंदी होती है उन्होंने हजरत इब्राहिम को एक चिता में निर्माण किया और चिता के में हजरत इब्राहम ने उस खुदा से बंदगी की उस नाम से जुड़ के और देखते देखते, देखते देखा की सारी की सारी चिता वह जल जन बात है लेकिन हजरत इब्राहिम का एक बाल भी बांका नहीं हुआ जितने भी अंगार थे सारे के सारे, सारे वह पुष्प और میں پھر وہ امرود جو ہے ایک دم سے ہو کر کہ میں حضرت ابراہم کے خدا کو مار دوں گا اس کو نشتا نابو کر دوں گا اور है بتاتا ہے کہ وہ مینار کے اوپر میں جڑ جاتے ہیں اور آکاش میں ایک باندھ چھوڑتے ہیں جیسے, جیسے باندھ باند چھوڑتے ہیں بلد اور بلد وہاں سے ایک مچھر جو ہے اس پرماتما نے بتا دیا کہ منشی تاہے کتنا بھی پڑا اپنے آپ کو پرماتما کیوں نہ ثابت کر لیکن تیری اوکات ایک مچھر سے ادھک نہیں ہے مچھر کی بھی اوقات ہے سامان بھی نہیں ہے اور مچھر سے ہوئی مچھر ناسکا کے اندر میں گھس گیا اور اسی کے گھسنے کے کارن سے تڑپ تڑپ کے اس نے اپنی پران دے دی ہے منشیا کا اس پرماتما کے آگے کچھ بھی نہیں ہے एक दिन के भी नहीं है फिर भी मनुष्य अहंकार के कारण से प्रभु श्री हरी को चुनौतियाँ देता खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है